دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هولم أهوال مولاي صلِّ وسلِّم دائمًا أبدًا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. الله